صلوا صلوا صلوا على رسول مرحب يا رفاق انا اسف على السحبه و... ولن اسبح آه... اسبح أز... لن ولن اس اسحب آه... ثانيه وايضا هذا سوى مجرد فيديو التسليك اذا يلا نبدا <تصفيق> واو البدايه من المحيط كيف <تصفيق> سلام السلام عليكم واو نقولوا جرافل الجرافيك رائع للاسف البطاطس واو انظروا الجرافيك واو رائع المهم تعال انت اغبياء تعال ابلع هيتسل تعال. تعال انت انا مبتدئ انا مبتدئ مهم فنذهب الى هنا المسلكية تعال انت ابلع انت ايضا ابلع ابلع ابلع عقائد قائد ابلع جيد و الراديو جميل جدا مهم تعال انت جيد ايه يصعد بسرعه بسرعه يصعد يصعد و انظر رائع جدا لا يهم لا اهبط اهبط لاء كيف لم يموت اه طاح طه... آه... تعالوا ابلعوا خذوا هذا هدو... وانظروا الى الدراجه انها جميله آه تعال ابلع انت ابلع ابلع م... مت علينا ان نتبع السلام عليكم عليكم السلام أنا اه مت مت مت وصلنا كل شيء او تعالوا أنتوا تعالوا اهبطوا اذا كنتوا رجاله يا إيه. إيه. إيه. ابله لا يمكنني اتحكم في هذه اللعبه محدود موتوا ناموا ناموا <تصفيق> نص آه نصعد في هذا القارب او سفينه لا أنا... لا لا عارف. ما هو دور ما هذا أنهم الأغبياء، إبلعوا أنتم، إبلعوا، آه طيارة. طيارة، إبلعي أيضا، إبلعي إبلعي إبلع. إبلع. طائرة، إبلعي، إبلعوا أنتم أيضا، إبتعدوا عنا، إبتعدوا، آه احترق إحترقوا، آه <hesitation> إنفراد، آه لا يمكن التصويب، <hesitation> آه. أين آه أنتم، هنا. تعال <تصفيق> انت شعال، لا ترد تعال اللعبة بيض لك انها غير لا تعال انت تعال لا اطلقوا علينا المدافع عليهم ابلعوا ابلعوا ابلعي دمر الطائرة المروحية دمرناها لقد دمرناها ايش هذا ا فيو مومنتس ليتر بس اه ده وريد ان اموت تمرنا المروحية وطائرة لا أيه الان ماذا أفن... نفعل لا شيء زيت لا رائع لا لا يهم لا يهم لا يهم هل هذه لعبة تختيمه او ماذا؟ لا اهتم لا اهتم بالقصة نحن فقط نجرب واو اتقنوا كل شيء الى الوش ممن يهتم لا سوى مجرد تجربة وفي اصبحت البيانات على الانترنت اصبح بامكاننا الدخول لعديد نزال نزال من مناطق نزاع يعمل دخل لا لايهم لايهم لايهم لايهم لايهم لايهم لا لا من يهتم يمنحك مميزات خاصة فلا تنسى أن تنضم لحدها يعني لن أنظم الأهداف قم بسعد <hesitation> أحرز <hesitation> ما الذي حصل؟ أي آه بسرعة, بسرعة, بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة تحرك تحرك أنا أتحرك أين أذهب؟ إلى هنا اين بطع رجيد لا لا انتظر تعال ابلع مقص يوتيوب انهم شيء منظر لك تعال انت تعال ابلع ابلع نم تمام آه حرب عالمية اه نفي درافات ايه بلع انت, مو أنت انفجار ايه مهوط ما ماذا افعل ايه اتحرك ايه بسرعة بسرعة ماذا افعل انت ايه تعال لا لا تعال. لا لا ارى شيء بس في هذه اللعبة معوق انها تستحق التجربة يعني عادي تعال انت تعال انت أعمل نفسك ميت اعمل نفسك مي. وأنت تعال. هاي. الجل. أنت. انت وانت تعال سعاد انت سعاد انت سعاد انت سعاد انت سعاد لا لا لا لا انت لا انت سعاد انت سعاد ابلع وانت ايضا ابلع كن مثل الاصدقاء لا قتلوني قتلوني الله اكبر عليك ايه الحلاوت دي ايه الحلاوت دي فشلت المهمة اعادة المحاولة هذه المرة نعرف ما الذي سوف نفعله اصبحت اعلم كل شيء لا لا تذهبي لقد اردت ما اكون ملكه تعال اعلى تعال وأنس اعلى تعال لا. اعلى really انت اعلى الذي انت ترطر دائما في خدمة المواطن جيد <تصفيق> لا لا يا أخي هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب لا لا هرب لا. هرب ما هرب هرب هرب هرب هرب تعال, تعال. ربما يكون لي الان ماذا سوف أين اينهم شو اسوي لك يعني هسه قل لي شو اسوي لك شو اسوي اتحرك إيه اين شكرا. من الاتصال؟ شكرا؟ شكرا تتمكن من الاتصال شكرا ده شكرا علي ارسل شكرا جزيلا جنديين. مو في هذه اللحظه ادرك ابو حمدان إنه الع... وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة